Sistem bekalan kuasa bantuan ada masalah kecil, bekalan kuasa adaptor dihidupkan tapi bekalan kuasa bateri masih dihidupkan. Sepatutnya bekalan kuasa bateri dimatikan dan apabila bekalan kuasa adaptor dihidupkan. Jadi saya nak kenal pasti masalah sebab masalah itu berlaku pada modul relay-relay salah satu daripada relay-relay tersebut Tujuan saya menggunakan relay-relay jenis ini untuk mengagihkan bekalan sumber elektrik bagi mengecas bateri dan pada masa yang sama juga digunakan untuk menghidupkan inverter ketika sumber elektrik grid terpadam Ini membolehkan sistem ini berfungsi secara automatik tanpa perlu mengawalnya. Saya juga menambah Swiss changeover bagi tujuan membekalkan arus elektrik ulang-alik untuk semua peralatan dalam rumah. Untuk sistem ini, saya hadkan penggunaan lampu dan peralatan rumah yang menggunakan kuasa elektrik yang rendah saja, kerana keupayaan sistem inverter membekalkan kuasa elektrik sehingga kerahat yang digunakan sahaja Bagi saya, cukuplah sekadar untuk menerangi ruangan rumah di malam hari jika bekalan elektrik grid terpadam Jadi untuk sistem ini saya hanya menggantikan komponen elektronik relay-relay swiss kerana masalah CB terutama normally close tidak berfungsi dengan baik. Hal ini kerana jangka masa lama bekerja sudah tiba masa ia ditukar dan memastikan ia sentiasa berfungsi dengan baik. Ok untuk bahagian relay ni saya guna fungsi diode untuk mengesan kehadiran arus. Okay. Saya menggunakan ammeter kepada fungsi ujian diod bagi mengesan kehadiran arus. Jika bacaan bernilai 1 menunjukkan tiada kehadiran arus. Manakala bacaan bawah 1 menunjukkan kehadiran arus. Dalam hal ini, bahagian CT tidak berfungsi kerana menunjukkan bacaan arus padutnya bacaan adalah 1 jika bekalan arus elektrik adapter dihidupkan. Untuk kali ini disebabkan bahagian CB tidak berfungsi dengan baik bekalan elektrik 24 volt DC dari sumber bateri secara tidak langsung menghidupkan sistem inverter tanpa kawalan secara automatik daripada komponen relay delay bahagian CB. Relay delay modul perlu ditukar dan digantikan yang baru. Untuk menggunakan arus DC adapter bagi menentukan terminal positif dan negatif dengan membuat tanda sebagai terminal positif dan memastikan relay-delay modul berfungsi serta menyelaraskan tempo detik 3 saat apabila sumber elektrik dihidupkan. Yang ni modul relay yang baru Pada modul relay-relay saya menggunakan ujian diode untuk mengesan kadaran arus bahagian CB dan CK Yang ini saya perlukan bahagian terminal signal dan CB untuk mengawal fungsi menghidupkan sumber elektrik pada power inverter Kuasa elektrik yang digunakan untuk mengalirkan arus elektrik di bahagian Swiss relay-relay sehingga 10A sahaja. Saya nak pastikan relay bahagian CB berfungsi setelah itu saya laras detik 3 saat. Nampaknya model ini sudah dilaras dan sedia untuk dipasang. Setelah selesai model yang lama ditukar kepada yang baru. Sekarang saya nak pasang modul ke dalam sistem tersebut Dalam sistem bantuan bekalan kuasa ini ada beberapa modul digunakan iaitu modul step-up iaitu menambah jumlah voltan dan ampere untuk mengecas bateri, step-up voltage booster bagi membekalkan arus elektrik yang sesuai untuk kipas CPU dan modul relay-delay. untuk pemasangan bahagian yang saya pasang ini ialah mengawal arus elektrik untuk bagi arus adapter. Bagian ini berperanan sebagai mematikan dan menghidupkan sumber elektrik pada bateri 24 volt DC secara automatik. Sistem yang saya cipta ini tidak melibatkan penggunaan arus yang besar kerana dalam sistem ini saya menggunakan power inverter jenis sun wave modified jenis 24 volt DC dengan 2000 watt dan Swiss changeover. Sistem ini dicipta bertindak sebagai mengecas bateri daripada sumber elektrik solar pada waktu siang hari. Apabila waktu malam, bateri akan dicas menggunakan sumber kuasa elektrik adapter. Selain itu, apabila sumber elektrik grid terpadam, power inverter dihidupkan secara automatik untuk bekalan arus AC. Jika sumber elektrik pulih, bekalan arus AC daripada power inverter dimatikan secara automatik. Dalam sistem ini, switch changer digunakan yang bertindak sebagai pembekal arus elektrik daripada sumber kuasa elektrik grid dan sumber elektrik power inverter. Oleh itu, switch changeover perlu dilaraskan terlebih dahulu berikut keutamaan. Dalam hal ini, bagi sistem pendawaian elektrik di rumah, saya mengambil pendawaian lampu ruang tamu, luar rumah, dapur, ruang makan, bilik mandi dan plak soket ruang tamu terutama peralatan TV, siaran dekoder dan speaker radio Untuk bahagian pendawaian ini, penggunaan kuasa elektrik adalah rendah dan sesuai Namun pendawaian ini perlu dilakukan secara berhati dan hati untuk dijadikan kegunaan kecemasan apabila berkala kuasa grid terpadam. Jika kuasa elektrik grid terpadam, Swiss relay bahagian CB dihidupkan. Sebaliknya, kuasa elektrik grid dihidupkan, Swiss relay bahagian CB dimatikan untuk bekalan arus elektrik pada power inverter. bumbuang itu solar panel ada 4 unit jenis RV ok alat yang saya buat ni sebenarnya alat untuk mengecas bateri ha, ini adalah bateri jadi saya gunakan bateri sel basah ha, bateri biasa saja. saya guna 4 4 buah bateri yang kat bawah satu ok yang kat atas ni pun satu jumlahnya ada empat jadi saya pasang dua bateri ni secara bersiri termasuk di bawah juga ya. jadi pemasangan ni bersiri jadi tujuan saya buat sistem ni jika berlaku kalau ada masalah current uh, layout tu ya. jadi uh, bateri ni secara automatik akan digunakan untuk menentukan inverter jadi inverter ni berfungsi untuk membetulkan arus uh, AC lah ya, AC yang jenis uh, yang diubah suai ya, pure sine. Okay. Jadi untuk mengelak jadi saya tambah uh, apa ni change over switch ya. Ah uh, ni kita panggil dia pengagihan kuasa elektrik lah ya. Satu yang satu sebelah kiri, yang satu sebelah kanan ya kalau aa, bekalan elektrik apa ni a sesko lah ya dia dia black out secara secara automatik power inverter dia akan on dia akan baharahi ya. ke kiri ya okay, bila current apa ni dia pulih dia kalau dia akan tukar ke sisinya ah ini sebenarnya sistem pun ni Aa, pengecas bateri charge okay. Dan pada masing-masing sama juga dia berfungsi untuk aa, membekalkan aa, kuasa bateri untuk sistem bateri ni ketika a keadaan apa ni? Blackout. Ah, blackout maksudnya keadaan pandamlah ya. Disebabkan mungkin faktor cuaca ke apa ke. Jadi sistem ni akan digunakan untuk menggunakan kuasa kuasa bateri bagi tujuan bekalan apa ni? tujuan sistem bekalan kuasa bantuan dibuat bagi memudahkan bekalan elektrik dalam rumah dibekalkan buat sementara waktu sementara menunggu sistem bekalan kuasa grid dipulihkan selia kala walaupun bateri ini digunakan kurang sesuai dan cukup dalam tempoh 24 jam tapi cukuplah sebagai kuasa bekalan untuk hidupkan power inverter apabila waktu kecemasan.